والتي يكون مؤداها إلى الانتحار تحت أي وسيلة من الوسائل المؤدية إلى الانتحار وبأي سبب من الأسباب التي يظنها المنتحر سببا يجعله ممن يزهق روحه ويقتل نفسه ألا وإن هذه الظاهرة قد رأيناها رأي العين في هذه الأيام وفي الأيام التي قبلها وفي الشهور التي قبل هذه الشهور وفي الأعوام الماضية انتشرت هذه الظاهرة بقوة وهذه الظاهرة ليس لها من دون الله كاشفة وهذه الظاهرة في هذا الزمان نجدها منتشرة بين الصغير والكبير بلا تفرقة وبلا تمييز فنجد الصغير يرتكب هذا الجرم الشديد ويهلك نفسه ونجد كذلك الكبير يفعل ذلك على مرأى ومسمع من الناس يقوم بقتل نفسه وكذلك المرأة تفعل ذلك وكذلك الصغير يفعل ذلك الكل يفعل ذلك بلا استنكار وبلا نكير والكل يفعل ذلك بلا تطييب خاطر وبلا مواساة وبلا توعية وبلا تفهيم حتى صرنا إلى ما صرنا إليه من بيوت مغلقة على أهلها ولكن هذه البيوت أهلها مشتتون أهلها في ضعف في إيمانهم وصبرهم ورغبتهم في الدار الآخرة ألا وإن هذه الظاهرة قد تنوعت الأسباب المؤدية إلى الانتحار ولكننا لا يمكن أن نغفل أن من أسباب الانتحار ما نعايشه في زماننا هذا من ضيق المعيشة ومن قلة ذات اليد، ومن انتشار البطالة، ومن قلة الرغبة في الكسب الحلال. فإن كثيرا من الناس إذا ما إذا ما نُبهوا على ما يكون فيه صلاح أمور دينهم ودنياهم، فإنهم لا ينتبهون، بل يسيرون في الظلام كما نقول. وتكون عاقبة أمرهم وخيمة فنسمع من يلقي بنفسه تحت القطار وأمام وسائل المواصلات بسبب الديون المتراكمة عليه والتي يجد نفسه أمامها حائرا تائها متألما مغموما مهموما لا يكاد القلق والفكر ينحل عنه وكذلك نجد الفتاة ممن لم تبلغ العشرين نجدها تقتل نفسها بسكين أو تقتل نفسها من أعلى الأماكن الشاهقة كل ذلك بسبب مشكلة لا تكاد الحياة تخلو من مشاكل والهروب ليس بحل في جميع الأحوال فالحياة الدنيا ليست بحياة مهيأة على الحلو فقط وإنما هي حياة تخالطها الحلاوة والمرارة يوما بعد يوم بل إن الإنسان قد يعيش نهاره كله فرحا بأمر من الأمور التي تسره ثم إنه يمسي مهموما مغموما حزينا لأمر قد نزل به. وكذلك رأينا من يقتل نفسه بالرصاص، ورأينا من يحرق من يحرق نفسه بالنار، ورأينا من يقوم بقتل نفسه على مرأى من الناس، ورأينا من يخير بين قتل نفسه وبين الحياة فيختار الموت في سبيل تأمين حياة غيره من بعده ورأينا بالمقابل كثرة القتل فيما بين الأحباب والأقارب بل فيما بين المجتمعات الصغيرة والأسر رأينا من يقتل رأينا الرجل يقتل أخاه ورأينا الصاحب يقتل صاحبه ورأينا المرأة تقتل صاحبتها ورأينا كسرة القتل بين المتزوجين رأينا الرجل يقوم بقتل زوجته نتيجة لانتقال حضانة الأولاد إليهم وما ينبئك مثل خبير عن كسرة القتل في هذا الزمان وبتكبيره زاوية الرؤية في هذا الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه والذي لا ينبغي لداعية أن يغفل في الكلام عنه بل ربما يكون سبب غفلته في مثل هذه الأوقات سببا من الأسباب الداعية إلى كثرة انتشار هذا الداء ودواء الانتحار في القران والسنه وعلاج هذه الظاهره في الكتاب والسنه والاسباب التي تؤدي الى الانتحار اسباب كثيره يا عباد الله ولكن قبل ان نتعرف على الاسباب والحلول ينبغي علينا ان نقف مليا مع ما جاء في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الظاهره فرب العالمين يبين لنا في كتابه الكريم خطوره القتل وان القتل كبيره من كبائر الذنوب بل انها اكبر الكبائر التي تكون بعد الاشراك بالله رب العالمين قل تعالوا أَتْلُ ما حرم عل... ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم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 وغير المكلفين ليسوا بمخاطبين بأوامر الله ونواهيه. والمنتحر الذي يقبل على الانتحار معه عقله ولكن سرعان ما تحيط به المقدرات والضغوط النفسية التي تجعله يهلك نفسه بنفسه ولذلك بيّن لنا رب العالمين حرمة قتل الإنسان لنفسه وقد قال الفقهاء إن جرم الانتحار أعظم وزرا من قتل الإنسان لأخيه الإنسان لأن حرمة الدم الإنساني تعظم إذا كان هذا الإنسان يقوم بقتل نفسه بنفسه يباشر قتل نفسه بنفسه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 وقال رب العالمين: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك". إذا هذه آيات بمجموعها تبين لنا أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، وأن صاحبها معرض لوعيد النار، الذي بينه رب العالمين في هذه الآيات التي سمعتموها. ومهما يكن فلننظر إلى الأحاديث النبوية وما فيها من مزيد تفصيل فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَتَوَجَّأُ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقنق نفسه يخنقها في النار يعني الذي يقنق نفسه في الدنيا يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأصحابه ظاهرة قد كانت فكان منها ما كان من أن رجلا قد استعجل الموت لا يريد الحياة قد يئس من حياته بكليتها الحبيب لا يجد حبيبا وقريبه لا يجده بمجاورته والكل في غياب عنه، ولا يجد أحدا يقف بجانبه أو يحل له مشكلة من مشاكله أو يتناقش معه أو يجري معه حوارا من الحوارات التي يجعله يفضفض كما نقول بالكلام ويهدأ نفسياً ويرتاح باله وتطمئن قلبه. لم يجد هذا الرجل هذا الذي نتكلم عنه وإنما وجد الحل أمامه في القتل، فقام بقتل نفسه، ولكنه قتل نفسه بعد أن بعد أن فرغ صبره كما نقول. فكان ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برجل جرح فقتل نفسه كان بيده جرح بسيط في يده فقام بأخذ السكين فرقأ, ها فرقأ الدم منه حتى مات لا يزال الدم يخرج منه حتى مات استعجل الموت وكذلك رأينا من رأينا في السنة النبوية من يقومون بقتل أنفسهم مع أن غايتهم الأولى والأخيرة هي القتال في سبيل الله من أجل الشهادة ولكنهم خرجوا في معركة من المعارك فكان ما كان من نصرتهم ولم يصابوا بشيء فكان ما كان من أحدهم أنه استعجل الموت فقام بإدخال سهم من السهام أو سيفه قام بإدخاله في رقبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إليه هو من أهل النار لأنه قد استعجل الموت ولأنه أراد بالدنيا الآخرة حتى يقال فيه هذا شهيد من الشهداء قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقد كان كاذبا في نيته وقد كان كاذبا فيما يريد ومهما يكن فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان برجل جراح فقتل نفسه فقال رب العالمين بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة لأننا يا عباد الله نعلم علم اليقين إيمانا لا يتزحزح أن حياتنا وأن موتانا وأن جميع أمورنا هي بيدي رب العالم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم إذا حياتنا التي نحياها وأنفاسنا التي تخرج منا هذه الأنفاس وهذه الحياة إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى ونحن نلحظ ذلك جليا إذا كنا نياما فإننا نقول الدعاء الذي فيه نلجأ إلى رب العالمين اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نفوض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى ولا ندري أتعود أرواحنا في أجسادنا مرة أخرى أم لا تعود حتى إذا كنا من أهل الصلاح وكنا من أهل الخشية وكنا من أهل التقوى وكانت هذه آخر نومة لنا فإنها قد تكون نومة خير وقد تكون نومة سعادة وقد تكون نومة تبشير بمقاعدنا في جنات النعيم فالعبد لا يدري متى يختم له بخير والعبد لا يدري متى تكون ساعة موته وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن هذه الحياة تسير بأمر الله وأننا مأمورون ومخاطبون بالأخذ بالأسباب وكذلك مأمورون بالتغلب على مصائب الحياة الدنيا ومواجهه الحياه الدنيا بصبر وعزيمه وقوه وعدم ياس وقنوط فكذلك نحن يا عباد الله مامورون بمعرفه الموت وبالاستعداد للموت وبمعرفه حقيقه الموت لان هذا الموت هو بكل بساطه هو نهايه حياتنا الدنيا وما بعد الحياه الدنيا هو البرزخ والبرزخ اما ان يكون فيه النعيم واما ان يكون فيه العذاب ثم يكون المال في جنه او في نار يدخلها العباد ابتداء او يدخلها العباد انتهاء ومهما يكن فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان قد وقد كان في غزوه ذات السلاسل وكان البرد شديدا جدا حتى ان عمرا رضي الله عنه قال لم ارى بردا مثل هذا البرد قط وكان قد كان محتلما وقد كان اميرا في هذه المعركه فما كان منه الا انه تيمم او توضأ ولم يقم بالاغتسال ومعروف إن, أن الجنابة لا ترفع إلا بالاغتسال الشرعي وكان ما كان من صلاته بالتيمم فتعجب الصحابة من فعله هذا وقد كان يخشى على نفسه أنه إذا قام بالاغتسال فإنه قد يموت قد يقتل نفسه بنفسه نتيجة لهذا الضرر الذي قد يلحقه بالبرد الشديد فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأنه لم يكن في وسعه ومقدوره إلا التيمم فدحق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا مما يبين لنا أن من خاف على نفسه من إتلافها فإنه يجوز له التيمم عند ضيق الأحوال. ورب العالمين بين لنا في كتابه الكريم أنه من كان منكم مريضًا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا فتيمموا صعيدًا طيبًا وقد كان الماء موجودًا ساعة إذن ولكن الماء إذا عم البدن ساعة البرد الشديد فربما يكون نتيجة ذلك هو الموت فجعل عمر رضي الله عنه حفظ النفس مقدم على هذا الباب من أبواب الطهارة وبعد أن عرفتم الآيات والأحاديث التي تبين لنا خطورة الانتحار فلننظر إذن إلى الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار نجد كثيرا من الناس حالتهم لا تسر ولا تحمد ونجدهم دائما في هم ونكد وغم ويأس من الحياة وضيق في المعيشة وما هذا بسببٍ يجعلهم يقومون بالانتحار وأي فائدة يجنيها المنتحر إذا انتحر وما هو الذي يجعله يقوم بالانتحار في مقابل هذه الحياة الدنيا التي لا تسوى عند رب العالمين ذرة بل جناح بعوض ما هو الذي يجعلنا نخاطر بأنفسنا ونرمي بها في التهلكة من أجل مشكلة ما من اي سبب من الاسباب التي تجعلنا مهمومين مغمومين محزونين انه إذا اننا اذا تاملنا هذا الامر مليا نجدنا في غايه من البعد عن رب العالمين ولذلك ضعف الايمان يقود كثيرا من الناس الى الانتحار لأن رب العالمين بين لنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ضيق في الأرزاق، قلة ذات اليد، النفوس المتغيرة والمتقلبة، الشتات الذي يحصل بين الأخ وأخيه، غير الى غير ذلك من الامور التي يحسها ويستشعرها من اعرض عن ذكر رب العالمين فالاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى يقود الناس الى الانتحار لان من كان همه الدار الله عز وجل والدار الاخر وكان من اهل المعروف ومن اهل العمل الصالح ومن اهل الاكثار من ذكر الله فكيف يصاب بالانتحار إنه لا يصاب بهذا الأمر إلا من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى وكذلك من الأمور التي هي سبب من أسباب الانتحار قلة الخوف من الله تبارك وتعالى فهذا الذي يستعجل الموت لم يخشى رب العالمين ولذلك رب العالمين بين لنا أن أول قتل وقع بين ابني آدم كان قتلاً نتيجة لعدم الخوف من رب العالمين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك، لا قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذا عدم الخوف من الله تبارك وتعالى تؤدي بالعباد إلى كل شيء قد يخطر ببالهم أو لا يخطر وقد نرى من المنتحرين من يختار ساعة من ساعات عمره ليكون فيها من المنتحرين بلا سبب أو سبب وكذلك من الأمور التي تؤدي إلى الانتحار كثير من الناس يقدمون على الوظائف على جملة من الوظائف الدنيوية. فسرعان ما يفقدون هذه الوظيفة فيؤدي بهم الحال إلى الانتحار وهذا سبب من الأسباب التي قد تسمعون عنها وكذلك من الأمور التي تؤدي إلى الانتحار من يكونون من أهل الأموال الطائلة فيدخلون في مشروع من المشروعات أو يتاجرون بهذه الأموال وسرعان ما يخسرون هذه الاموال فيصابون بصدمه عصبيه شديده تجعلهم يختارون الموت ويقدمون على اهلاك انفسهم وكذلك الاكتئاب وما اكثر المكتئبين وما اكثر الذين يصابون بالقلق والتوتر النفسي وهذه الظاهره نجدها بكثره في بيوت المسلمين وليس لها من سبيل لدفعها إلا الإقبال على رب العالمين وإلا الإقبال على الله تبارك وتعالى ومعرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا ومعرفة أن أمور العباد تسير وفق قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وكذلك من الامور التي يمكننا ان نقول فيها انها انتحار بالبطيء وموت بالبطيء واهلاك للنفس بالبطيء الا وهو استعمال المخدرات والسموم وتعاطي الامور المستره التي تجعل العبد عن قريب او عن بعيد من المدمنين ثم يقول حاله إلى الانتحار ويقول حاله إلى قتل نفسه بنفسه فهذه المواد المخدرة تفعل بالجسد من الأضرار ما الله تبارك وتعالى به علي وقم سمعنا الشباب الذين يتعاطون الحقن المخدرة أو كما يقال الحقن التي يحقن بها الوريد أو يحقن بها العضل من أجل زيادة في أعضاء أجسامهم ومن أجل زيادة في عضلات أبدانهم ثم يكون مآلهم في النهاية إلى الموت فيصابون بجلطة دموية في قلوبهم أو يؤدي بهم الحال إلى شيء ما من الأمراض التي يصاب بها مخهم أو غير ذلك من الأمور التي يصابون بها كما يعرف ذلك أهل التخص فهؤلاء ينتحرون بأيديهم وينتحرون كذلك بأيدي غيرهم ويهلكون أنفسهم بأنفسهم فنسأل الله رب العالمين أن يعيذنا جميعاً من هذه المهالك أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن من الحلول التي نجدها مطروحةً موجودة موضحة في الكتاب والسنة لعلاج ظاهرة الانتحار أول ذلك هو تقوية الوازع الديني كثير من الناس عندما يقدمون على الانتحار يضعف إيمانهم ويقل صبرهم وتقل عزيمتهم ولا نجدهم إلا مصيرين ناحية الانتحار وعندما يذكرون بالله تبارك وتعالى وعندما ينبهون وعندما يوعظون بما في كتاب الله تبارك وتعالى من الترغيب في الحياة ومن عدم إزهاق النفس نجدهم يستمعون إلى هذا الكلام وسرعان ما تطمئن قلوبهم بذكر الله لأن هذا القرآن العظيم أنزله رب العالمين شفاء من كل داء شفاء من الأمراض القلبية وشفاء من الأمراض المعنوية وشفاء من أمراض الأبدان من اتخذه أمامه قاده إلى كل خير ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار عياذا بالله إذا الإيمان بالله واليوم الآخر ينبغي أن يكون نصب أعيننا موجهين من يقومون بهذا الأمر العظيم إذا رأينا أبناءنا، إذا رأينا إخوانا في حالة من الضنك في حالة من قلة ذات اليد في حالة معيشية تجعلهم ييأسون من حياتهم فينبغي أن نذكرهم بالله تبارك وتعالى وأن نجعلهم يحسنون الظن بربهم لأن العبد إذا ساء الظن بربه فإنه يتجزع وانه يتشكى وانه قد يصل به الامر الى سب علام الغيوب تبارك وتعالى وعندئذ يسهل عليه ازهاق نفسه بنفس فاحسان الظن بالله تبارك وتعالى ينبغي ان يكون مع المنتحرين وكذلك ينبغي ان نعلم ان امورنا تسير وفق مراد الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إذا عرفنا حقيقة هذه الآية عرفنا أن القضاء والقدر بحلوه ومره هو ما نحن مخاطبون به ونحن مأمورون بالإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وإذا تيقن العبد أن أحواله وأموره بيد الله تبارك وتعالى وأن مع العسر يسرا وأن بعد الكرب يكون الفرج وأن النصر مع الصبر عرفنا حقيقة هذه الأمور فسرعان ما تنكشف الغموم والهموم وتكون الأحوال طيبة ميسر فصبر على البلاء والرضا بالقضاء وامور ينبغي ان نكون عليها جميعا عباد الله ثم ان من الامور التي ينبغي ان نعقلها هو عدم الياس من الحياه مهما كانت الحياه بمشاكلها وبمضارها وبمصائبها فانه ينبغي علينا الا نياس من حياتنا واذا اصبنا بياس في وقت من اوقات حياتنا فينبغي علينا ان نلجا الى رب العالمين تالين لايات الذكر الحكيم مقبلين على سنه خاتم الانبياء والمرسلين فان دوام الحال من المحال وجريمه الانتحار كما عرفتم كبيره من كفائر الذنوب والعلماء يقولون إن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب ولكن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار وإنما هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى عذبهم على انتحارهم وإن شاء تبارك وتعالى غفر لهم ولا يخولا يقطع لأحد من المنتحرين بالنار حتى إذا مات على هذه الكبيرة من كبائر الذنوب فإن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب في اعتقاد أهل السنة والجماعة يكون فاسقا عاصيا ولكنه يكون من أهل الجنة في الختام إن لم يدخل الجنة ابتداء فإنه يدخل النار حتى ينقى ويقف وهذب من هذه الكبيرة ثم يكون مآله ما إلى الجنة إن شاء الله ولكن من يستطيع أن يتحمل نارا جعلها الله تبارك وتعالى عقوبة على من يرتكب هذا الجرم العظيم فنسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفع ثم ثم إن من الأمور التي نختم بها من باب التعاون على البر والتقوى وهو أمر موجه لمن كان يتشكى من مرض من أمراض بدنه ولمن كان يحتاج إلى إجراء تحليل من التحاليل الطبية فهذا مركز للدكتور رفعة عبد الحافظ وهو بهذا الحي قد شاء الله تبارك وتعالى لهذا المركز أن يكون ويجرى في هذا المركز الأمور الطيبة التي يحتاجها أهل هذا الحي من الكشوفات الطبية في عدة تخصصات وكذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة لمرضانا ومرضى المسلمين فمن كان منكم يحتاج إلى إجراء شيء من هذه الأمور وذلك على سبيل الخصومات وعلى سبيل هذا الذي سمعتموه فينبغي عليكم أن تسارعوا في هذا الأمر وهذا الأمر من باب التعاون على البر والتقوى وهذا الأمر في هذا الحي ميسر من خلال إدارة هذا المسجد فنسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسنات القائمين عليه ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك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 أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.